Azken denbora asko erpikatu den erabiltzaileei iluzurra egiteko mailoidezko metodo bat ikusi da. Maila hoetan, hartzaileari ustezko bideoseksual bat ekin zaio, eta bideoa esplorikatzaren ordez, dirua eskatzen zaio. Askotan, mehatxua zinezgarriagoa egiteko, maila gure elbietik bidaltzen dute, gure edatua lortu dituztela simulatzeko. Edo bestela, eduki sexualeko horriak bizitatzean, sisteman, maloare bat ezkaratu bela esaten dute. Noski, bideo benetan ez da existitzen. Mota honetako iruzorrak jasotzean mehatxaturik sentitzeko horreitek segurtasun neurri batzuk hartitzakegu. Adibidez, ordenagailoaren kamera une euro estalita izatea. Horretarako, pegatine bat nahiko izango da. Bestela, biztaten ditugun web horriak HTTPS auruzkia dutela, ziurtatu bezakegu datuen galera eta rapurreta ekideteko. Azkenik, erabiltzele ezazagunen mailak, edo ezperuz ditugunak ezileki eta beregala ezabatzea gomendatzen dugu. Mota honetako mesu bat jasotzean, egin behar dugun lehen gauza benetan egia izan daitekeen ziurtatzea da. Aurretik asaludako aholukoak errespetutua gaitugu, ez inezkoa izango da gure bideo intimo bat izatea, eta beraz jasotako mesuaz hastu gaitezke aholkuak ez baitugu jarraitu gure maila benetan apuruta izan den konporatu bezaegu. Hori egiteko webpurri hau erabiliko dugu. Gure maila segurua dela esaten badu ezgarak eskatu behar. Aholkuak ez baitugu jarraitu eta gure mailarendatuak lapurtuta izan direla konturatzen bagara, FCS edo Osirekin kontaktuan jarri beharko gara, araasala konpontzen laguntzeko.